اب میں ساروں کو سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا نائنٹی ڈیز سے آگے لے جانے کی یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے وہ کوئی نہیں بھولا آج تھا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائیں یہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو دہشت گردی ہو گئی 2013 تیرہ میں دہشت گردی نہیں تھی 2008 آٹھ میں دہشت گردی نہیں تھی اب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے اور پھر اور یہ یاد رکھے کہ دو, دو آٹھ کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا جنرل مشرف کی گورنمنٹ اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا وہ ڈرا صرف ایک راستے میں کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشن تو بھی شروع کر دیے سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل ون او فائیو ہے گورنر کی ڈیٹ ابھی تک یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے جو بھی نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگے گا اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں یہ بالکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے امپارشل ہوں گے تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یہ مقصد تھا اس کا ہو کیا رہا ہے اب وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور, اور یہاں پنجاب میں جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہے وہ سخت ہمارے خلاف ہیں ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی کیونکہ جلدی میں ہے ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فوج چوہدری سے انہوں نے کیا اور فوج چوہدری سے کیوں کیا فوج فوج چوہدری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے ہتھکڑیاں وہ کچھ دہشت گرد تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں وہاں کون سا جرم کیا اس نے آزم سواتی سے پہلے یہ کیا شباز گل سے پہلے یہ کیا یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو نون لیگ کو الیکشن جیتے جائیں اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے ہی اس لیے آئے ہیں ہمارے اوپر تشدد کریں کیسز کریں جیلوں میں ڈالیں ڈرائیں دھمکائے ایف آئی آر کریں کرپشن کیسز کریں پرویز کے گھر پولیس بھیج دی کل کتنی گاڑیاں چلے وہاں اس کے اوپر ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراسا کرنا شروع ہو گیا کہ تمہارے کیسز کریں گے ان کو فون کر رہے ہیں تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں میری جی آئی ٹی اب ذرا یہ سن لیں میری جو جی آئی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ ہمراہ ہوا یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے جی آئی ٹی اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیے اس کے ریکارڈ سیل کر دیے کس چیز کا خوف ہے پہلے وہ دو ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا وہ کوپریٹ وہ ہمارے نیچے آفیسرس کام کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہیں ان کو کہا فون پکڑائے جنہوں نے اپنے نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نہیں جی ہم نہیں دیتے انہیں کہا جے ڈی کے سامنے ہم نہیں آتے کون ان کے پیچھے کون اتنا طاقتوار ہے کہ پنجاب پولیس اتنی اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتوار ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں اور پھر جن کو خوف ہے وہ جو طاقتوار لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جی آئی ٹی کی وہ سارے طاقتوار لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں پہلے میں یہ ذرا آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ تین پہلے تو پہلے تو سولہ دسمبر کو جی آئی ٹی نے جو فرینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں اس میں کیا چیز آئی دو شوٹر تھے انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں. وہ سولہ دسمبر کی آ گئی اب تین تین جنوری کی جو فرینزک رپورٹ ہے جو عدالت میں آ, اب گئی ہے ابھی گئی ہے عدالت کے اندر یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ تین شوٹر تھے سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی اور تین شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے گولی چھت سے گولیاں ان کے گولیوں کے کھول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جی آئی ٹی نے جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک جس کا کام یہ نہیں ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جی آئی ٹی میں کون ان کے پیچھے کون ہیں یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے این ٹی پی ٹی آئی ہوں ان آفیسرس کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے پچیس مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا ہم نے بائیس صرف ساری پنجاب کی فورس ہم نے بائیس لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے انہوں نے ہمارے گیس ایکشن لیا تھا ان میں سے تیرہ کو لگا چکے ہیں بائیس میں سے تیرہ لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اوپر جو نہ حملہ ہوا تھا ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے آص زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا ڈیفیمیشن کر دی ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں آصف زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر ٹین پرسینٹ آپ کا نام رکھا گیا تھا کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا کیا, کیا, کیا اپنی ماضی میں کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہر جانا کریں آپ اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے تو میں اس لیے بول رہا تھا تب اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا یہ پلان بھی بنا تھا تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے اور یہ جو آسر زداری آپ نے جو گیم کی ہے یہ ایک اسپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے پہلے تھا ایک قتل کا پلان پلان ہے اس کو میں نے جب چار نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے پھر پلان بھی بنا جس میں تین لوگ ملوث تھے اس کا میں نے سیدھی طرح اور اس کی ایف آئی آر اس کی کیوں کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اسی سے ثابت ہوتا کہ وہ تینوں ملوث تھے کیونکہ میری رائٹ right ہے یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر میں میرے اوپر اکالدانہ حملہ ہوا مجھے مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہیں اور یہ جو تیسرا ہے یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نہ سلمان تصیب ٹائپ مرڈر اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ ہے تو جی دہشت گرد کا خود خود کچھ حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آس زرداری آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں اور وہ جو آفیسرس بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو میں اس کی پوری کتاب ہوگی اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آخر میں میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ ہے یہ آج کی تقریر کا گئی دیکھیں ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا اس کے پیچھے قربانیاں تھیں اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھی مجھے البینین کا البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ اس نے کہا کہ ہم نے ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہو پائی کہ کیسا ملک بنے گا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے اس پاکستان علیحدہ ہوا تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو ہم کدھر پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے روپیہ نوے نوے روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے نو, نو مہینے میں ان کو کیا فائدہ ہوا ان کو کیا نقصان ہوا فائدہ ہی فائدہ نقصان زیرو کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے باہر ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلو اوپر چلے گی انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہو گیا نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں ان کے لیے تو عذاب ہو جاتے جی اسی ای ایل پہ ڈال دیا مجھے ڈالیں اسی ای ایل پہ میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں فکر کیا اچھا جی اسی ای ایل پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کو کیوں مسئلہ ہے کیونکہ پیسے گرنے ہوتے ہیں پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں بڑے بڑے ہیریڈ جیسی جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے باہر ریسٹورینٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا عذاب اسی ای ایل پہ ڈال کے مجھے ڈال دیں اسی ای ایل پہ جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں غمزدہ ہیں سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا یہ ہماری ماں ہے ہمارا ملک ہے وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی اور ایک ایک راستہ ہے بس جو مرضی میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں آٹھ نو مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حال ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی یہ چوک طرح نہیں چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کو سراب... ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے وہ بڑے فیصلے کریں گے جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بران سے یہ صرف انتظار کر رہے ہیں میں ختم کرتا ہوں کرکٹ کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ یہ میچ ایسا ہے یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر اپنے سلیکٹروں اپنی پچوں اپنا تھرڈ امپائروں قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے دیکھ رہے ہیں نا دوسری ٹیم شاید جیتنا جائے قانون بھی بدلتے ہیں قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کی اچھے پلیئرس کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا اوپر سے جب یہ سمجھے گئے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے تو پھر وہ ٹویلتھ مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں آپ نلسن میں کہ اب میں جیتوں ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک کے ایور... میرے پاکستانیوں بہت دردناک تکلیف دہ سانیا ہوا ہے ابھی پشاور میں اور دہشت گردی کے اوپر پھر سے بات چیت شروع ہو گئی ایک وقت پہ بہت بڑا مازو تھا دہشت گردی اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا اور اب پھر چند مہینوں سے پھر پھر سے اوپر آ گئے تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے دہشت گردی کے اوپر اور خاص طور پہ جو پختونخوا کی پولیس ہے ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے جب ہماری 2013 تیرہ میں حکومت آئی تو تقریباً سات سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور وہ میں اس کے اوپر ابھی بعد میں بات کروں گا اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے وہ جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا دیکھیے جی ہوا کیا پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے بیس سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس میں دہشت گردی بالکل نیچے آ گئی لیکن یہ ہوا کیا تھا میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جاگ جن کو سمجھ ہے ان کو پتا تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں دیکھیں ہم نے افغان جہاد لڑی ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی جو پرانا قبائلی علاقہ تھا میں نے انیس سو ترانوے آج سے تیس سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجور تک میں ٹریول کیا میں نے اس کی تاریخ پڑھی اور لہٰذا میں نے پھر کتاب لکھی لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا زیادہ تر ان حجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویٹ یونین ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا تھا لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی قبائلی علاقے کے لوگوں نے تو جب 2001 ایک کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پراپرگینڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی اور اس کی دو وجوہات تھی ایک ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن آکوپیشن ہوگی اس کو سوویت یونین تھی ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے قوم نے بھی قبول کیا ہم نے شرکت بھی کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی ڈالرز بھی آئے اس سے لیکن جب 2001 ایک میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی اس افغان جہاد میں وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہاتے ہوئیں اس افغان جہاد میں اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نی جی اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے اس کا رد عمل آنا تھا اور جب جب میری آپ اسٹیٹمنٹس میں 2003 تین میں نیشنل اسمبلی میں بو بھی بولا جب پاکستان نے فیصلہ کیا جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ نائنٹین کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں دو تین میں تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی اب کبھی یہ کرتے کیونکہ ہمارا ہماری وہ فورس تھی وہاں ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی وہاں پرامن علاقہ تھا پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پورا من تھا جب فوج بھیجی وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک ایک غصہ آیا ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہادی دہشت گردی ہے 2002 دو کا الیکشن ہوتا ہے اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا تو سارے 2002 دو کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی کیونکہ ایم اے میں واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا دوسرا خیر میں تھا میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی القاعدہ ایک گروپ تھا لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں خاص طور پر پشتون بیلٹ میں کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو باڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں تو وہاں سے تو عام دو رفت رہتی تھی دونوں طرف تو اس کا ایک رییکشن آیا اور ریایکشن عوام نے پختون پشتونوں نے بتا دیا 2002 دو, دو میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف یہ تو امریکہ کو اپنا آقا مانتی ہیں تو یہ تو بولی نہیں تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے ان کو ووٹ دی سارے پشتونوں نے پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے اب وہاں سے شروع ہوئی جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں وہ پھر وہاں دہشت گردی اس کے اس کا رییکشن آتا گیا انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ دو چار پانچ میں ہم نے ٹی کا نام ٹی پی کا نام سنا یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے جو جنگ لڑی تھی جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملٹنسی بڑھتی گئی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے مجھے طالبان خان کہا گیا میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو ادھر بھی کہتے گئے تو وہاں ایٹی امریکن کا اور, اور ہر قسم کی باتیں کی گئیں لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں اچھا اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک چار سے سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبالی علاقے میں وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے وہ آ کے پا... پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا ہم نے ہم نے پوری کیمپین کی وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلا یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اور ڈرتے تھے آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے جب جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے اس کے بعد کیا ہوا ہماری گورنمنٹ آ گئی پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 تیرہ میں ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولیٹیز ہوئی تھی وہ ڈیموریلائز تھی ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمس کی گئیں آئی جی دورانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے وہ آئے وہاں ہم نے پولیس کو ریفارم کیا پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر میں اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور رو کیا دہشت گردوں کو لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی پتہ نہیں چھ ہزار ہمارے فوجی شہید ہو گئے اور ٹوٹل پاکستان کی اسی ہزار پاکستانی اس, اس جنگ میں ہلاک ہوئے اب آ جائیں اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے ہم فسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی وہ پرو انڈیا تھی اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین چار تین گروپس اپریٹ کر رہے تھے افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے تو ہماری ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو کٹھا بٹھانے کی وہ ہم فیل ہو گئے انہوں نے نہیں مانا لیکن ہم نے کوشش کی ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے میں گیا بھی اف, آ, کابل آ, جب آ, پریزنٹ غنی ہے تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں تو جب آ, پچھلی دو اکیس کی گرمیاں اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی دو اکیس میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکیوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرول کی افغانستان میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں کھانا جنگی ہوگی افغانستان میں اور ہماری آئی ایس آئی نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ تین لاکھ فوج ہے افغانستان کی اور جیسے ہی وڈرا اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ تین لاکھ فوج اور ساٹھ ستر ہزار صرف طالبان ہیں تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ایک ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں کیونکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پر ڈال دینا تو ہم بڑی میں تب سے میں پچھلی یعنی اکیس کی گرمیوں سے میں آپ میری اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو دو اکیس اور بائیس کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے ہم ایک پیج پہ تھے اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی اچھے اچھے کام ہوا. کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا اس کے بعد ٹڈی بھی تھی اس کا ایک آیا وہ بھی اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوان نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسی آپ امینڈ کریں گے تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی بیسکلی ان کو این آر او دے دو جو ہم نے ریفیوز کر دیا میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے جنرل باجوان نے یہ تجویز دی ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو قوم میں تو آیا پا پالیٹکس میں چھبیس سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے دو تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے میرا اس جنرل فیض کو اس وقت سمجھتا تھا کہ کیونکہ دو ہزار اکیس بائیس کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرئنسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا میں نے بار بار جنرل باجوا سے بھی بات کی میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو, جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج اس نے ہتھیار ڈال دیے پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطاب بچ کیا اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا اگر خدا نا خاصتہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا اللہ نے کرم کیا افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا اب اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلوگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو اویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا انہوں نے ان سے میٹنگز کی ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈھائی ہزار کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو تین قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے بی ایل اے ٹی, ٹی پی اور پھر آئیسل تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً ڈسمبر میرے خیال میں دو اکیس میں افغانستان کو ٹاپک رکھا دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی ضروری ہے جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیبل افغانستان ضرور گئے کانفرنس کروائی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی میں نے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف تھے اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے لیکن جنرل باجوہ تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے یعنی این نہیں ہے کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں اب تیس سے چالیس ہزار طالبان کی طالبان فائٹر اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت میں بھی وہ فسیلیٹیٹ کریں اب ڈسکشن یہ ہوئی بٹ کیونکہ یہ جو سیکورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کر جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے خاص طور پہ دو کی میں بات کر رہا ہوں تین جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا جو سرو کر چکے تھے اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے اور مراد جس نے ساری جو سواد کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی کیونکہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کی دشمنیاں ہے قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں اور انہوں نے طالبان نے تو وہ بڑی تشویش تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے ایم این اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے کیونکہ دو ہے نا یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا تو ہم نے ان سے یہ یہ بات ہوئی اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں کیونکہ اور چیزیں آ اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ اس کے بعد ہماری کمنٹ چلی گئی دو بائیس کی جون کے اندر ملا کے اندر مسئلہ آ سواد کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگے جو کہ پہلے تھا جد سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فنومنا پھر آ رہا ہے یہ جو یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گئے کہ پیسے کے اور پھر ہمارا ایک ایم پی اے تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ہم نے کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ پھر کیا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے یہ, یہ کیا فینومن ہے کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہوا کے تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا عجیب عجیب سی ان کی مزایہ سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے, مجھے اب اب ہوا کیا جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر تو ابھی وہ لوگ وہ بیچارے جو پھر سے آج سب کے سامنے اب ہم سب کو تکلیف ہے کہ جو جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم تاری ہوا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو ابھی تو لوگ قبروں میں دفن بھی نہیں کیا ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں ابھی تو انالسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے گورنر کے بھی خط لگ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے تو گورنر تو سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سیچویشن کیا ہے سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کروں جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ یہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جذر پہلی خدشات ہے ٹرسٹ ڈیفیزٹ ہوا ہوا ہے کے پی کے اندر پختونخوا کے لوگ کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں اور جب پہلے سے ہی ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دے تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہمیں ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ اس دن دور میں انہوں نے یہ یہ کیا تو آج یہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا 2013 تیرہ سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخواج جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی میں چھی تیرہ سے اٹھارہ تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں اور 2018 اٹھارہ سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی تو آج آپ یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیوں کہ آج دہشت گردی بڑھ گئی یہ بالکل اس لیے ہے اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی برہان آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے جو معاشی حالات ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے جب ہم, ہم پاور میں نہیں ہیں ہم ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا مجھے ان کا پتا تھا کہ یہ ناہل اور کرپٹ لوگ انہوں نے تو تیس سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ یہ ملک ٹھیک کر دیں گے جو سترہ سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی اس اکنامک اس پرفارمنس کے اوپر ریجیم چینج کر کے ان کو لے آئے میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوق ترین کو بھجوایا میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے میں ان کو جانتا ہوں تیس سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں آئے جب سے یہ آئے ہیں ذرا دیکھیں انہوں نے یہ امیر ہوتے جاتے ہیں ملک مخروض ہوتا جاتا ہے تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے ان کے یہ جو نون لیگ کی ننانوے یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا اور اب یہ جو دو اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے ہیں تب دیکھ لیں کیا حال تھا تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا چلتی ہوئی معیشت جو سترہ سال میں اس کی گروتھ ریٹ یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد دو آخری دو سالوں میں کرونا کے باوجود کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا سانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے اور پھر اپنے لوگوں کو معیشت کو سب کو بچا لیا غریبوں کو بچا لیا اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے اور وہی وہ ہوا جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا مجھے بتائیں کون سی کون سا اتنا بڑا زاب آیا تھا کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اس پانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی کون سا چینج آیا تھا کو یعنی کوئی مجھے سمجھایا کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا تیل پہنچ گیا تھا ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرر اب وہ آ گیا, اب ابھی اوپر ہی بھی ہے تو پچاسی ڈالر کا ہے تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ہم, ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں کموڈیٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا ڈھائی سال ہم آئی ایم ایف کے نیچے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی کسان بھی خوش تھا سروسز بھی اوپر جا رہی تھی فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ وہ ریمٹنس ریکارڈ بھیج رہے تھے اکتیس ارب ڈالر کی تو یہ آتساتی آج نیچے کیسے پہنچ گئے یہ ہونا ہی تھا اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے اگر یہ نہ سازش کر کے یہ جو شباش شریف آپ بولتا پھرتا ہے کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا ہماری تیاری نہیں تھی ملک کے حالات بہت برے تھے ہمیں رہنے دیتے ایک سال سوا سال ڈیڑھ سال رہ گیا تھا ہم ہم ذمہ دار تھے پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ آ آ آ آ کے ملک کا بےڑاگار کر کے رکھ دیا ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپے روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں نبے روپے کیا اس کے ہم ذمہ ہیں یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ نبے روپے ڈالر کے مقابلے میں کام ہو گیا نبے روپے پاکستان کی دولت لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس کا جب اثر آئے گا جب 90 روپے آپ گراتے ہیں آپ گرتا ہے آپ کی ناہیلی کی وجہ سے اس کا اثر کدھر آ رہا ہے ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے سب سے پہلے مہنگائی آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے لوگ تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے ابھی تو اثر یہ جو آخری پینتیس روپے گرے ہیں ابھی اس کا اثر نہیں آیا ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑی ہیں جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا پینتیس روپئے لیٹر ابھی یہ اور بڑھ رہا ہے کیونکہ جو روپیہ گرا ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا کیونکہ جو جو باہر سی چیزیں وہ مہنگی ہوں گی اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سولہ ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے آج تین ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے تو کیا اس کی نو یعنی نو مہینے میں یہ ہوا ہے تو پھر سے میں کہتا ہوں کون سی کیا مت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پہنچا دیا اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ذرا ابھی جو ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں جو کہ عوام کو لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں سینسٹو پرائس انڈیکس کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں آپ کی کچن میں آپ کی آپ کو جو, جو عام لوگ جو سفید پوش جو تنخواہ دار جس کو لوور میڈل کلاس کہتے ہیں جو مزدور ہیں ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں ایس پی آئی سینسٹو پرائز انڈیکس ہمارے دور میں سولہ فیصد تھی آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً چالیس فیصد اور یہ رکنے نہیں لگی کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرا ہے اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی اس کے بعد یہ صرف یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا اور اس کا بھی اثر آئے گا گیس بڑھنے والی ہے بجلی بڑھنے والی ہے بجلی یا دگنی کر چکے ہیں ہمارے جانے کے بعد دگنی اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے اور جو ہمارے قرضے ہیں نو مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑے ہیں دس ہزار ارب روپیہ دس ٹریلین روپئے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے اور انہوں نے کیا کیا ایک کارنامہ کیا اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر آٹھ لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں امید کھو بیٹھے ہیں عوام ادھر پسی ہوئی ہے اور انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی نہ انہوں نے اس کو پر ٹائم لگایا معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی اور یہ جو ان کی نہلی تھی وہ سامنے آگئی ہے اور اپنا صرف جد کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے جس کو ہم این آر او ٹو کہتے ہیں جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 آٹھ میں اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو این آر او ٹو دیا ہے یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے ایف آئی اے ختم کر دی ہے ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں تین چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں نہیں اتنی سازش کر رہی تھی اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے تو آج آ کے آپ اپنے کر اپنی چوری معاف کروا لیں لیکن جو سارا ملک تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنس اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں چھیاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے تھا ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا اپنی گورنمنٹس چھوڑی ہم نے کیوں چھوڑی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے آئی ایم ایف مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈلے ہو جائے ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے یہ ان کا پلان ہے اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا آئین کے اندر بڑا واضح ہے اس میں کوئی ابام نہیں ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا آرٹیکل ایک سو پانچ آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو نوے دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا کوئی رفس اینڈ بٹس نہیں ہے اس میں یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختوخا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً چھیاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا تو ہم نے تو اس لیے دی اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے باہر نکلیں